اعرف انهي على لاحلها الشنى وبعد القواتها تخاف سنين العز والفخر والنشان واسماها سوا فيه وخير إنسان عطا صعب لو زادت لو الوزن لصنو بحلمه والشهاده معليها من اصطاد مشاعر قد مبروك يا حلالك كل البدايح لك اذن ما توفيها واختام القصيده جت شعري مع الوزن لك شالها فهد يترجي ويغنيها انا يا هجوس الشعر يغني حساس وابيه وخير انسان عام الله ولي مسعات والمال تحاميها أمك جميله تفتخر فيك يا ابحي تشيد قصور صندوق <تصفيق> حلمه والشهاده مع الريا من اصطاد بشاعر أنت مبروك يا حلال وكدال بدايح لك عقل ما نوفيها واختام القصيده تهد شعري مع الوزن وندشالها فهد يا تركي ويغنيها، وندشالها يا تركي ويغنيها